السلام علیکم تمام دوستوں کو لکی پرائز بانڈ کی طرف سے ویلکم جناب نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا اور شیئر کیا دوستو اب سب دوستوں کے سامنے پیش ہے اب ایک لنک کی روٹین جس میں صرف دو لنک نکلتے ہیں ہمارے پاس دیکھیے گا اکیس زیرو چار سے سٹارٹ ہے اور اب تک ان بریک جا رہی ہے دیکھنا آپ سب دوستوں کے سامنے ہے انشاءاللہ شاء اس دفعہ پھر لنک پاس ہوگا انشاءاللہ دوستو یہ روٹین اکیس زیرو چار سے سٹارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستوں کے سامنے ہے اکیس زیرو چار اس کو زرو کر رہے ہیں ہم اڑتیس اٹھانوے سے پہلے دو لنک نکلتے ہیں پہلے دو ورڈز جیسا کہ اے ٹو اس کے بعد جو باقی فگر ہیں اس کو چھوڑ دینے پہلے دو لنک جو ہوں گے انہیں میں فسٹ کا لنک ہوگا 8 دو تھا اس میں اڑتیس پاس ہو گیا اسی طرح اڑتیس اٹھانوے پھر ذرا اڑتیس اٹھانوے اس میں لنک نکلا ایک پانچ کا इसमें 15 पास हो गया दोस्तों एक पाँच का लिंक निकला था 15,60 15 पास हो गया 15,60 साठ ज़रा अठानवे का लिंक था 00 पास हो गया डबल ज़ीरो 16 का लिंक निकला था 63 پاس ہوا اس کے بعد تریسٹھ پچپن ضرب اڑتیس اٹھانوے دو چار کا لنک تھا جو کہ یہاں پر ہمارا لنک فیل ہو گیا اس کے بعد یہی روٹین چلتی رہی 66 پچاسی ضرب اڑتیس اٹھانوے دو کا لنک تھا چھیاسٹھ پاس ہوا پھر ضرب برابر ایک دفعہ دو چار کا لنک تھا 26 پاس ہوا 26 ترتالیس ضرب ایک زیرو کا لنک تھا زیرو آٹھ پاس ہوا زیرو آٹھ دو چار ضرب کا لنک تھا پاس ہوا اٹھائیس اب 28, 98, 38, 98, برابر گیارہ دوستوں اب میرے پاس صرف ایک ہی لنک ہے سنگل لنک ایک کا ان شاء اللہ تعالی یہ لنک بھی پاس ہوگا میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس طرح آپ کو لیٹسٹ اور نئی روٹینز کی ویڈیوز ملتی رہیں گی فائنل گیم کے لیے رابطہ کریں فون نمبر حساب کتاب کے نام سے پیپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی چاند رات کو اپلوڈ ہو جا گیا وہ بھی ضرور دیکھیے گا لکی پرائز برونٹ یوٹیوب چینل کی طرف سے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تھینک یو سو مچ انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی وہ بھی ضرور دیکھیے گا تھینک یو اللہ حافظ